és una d'elles.ació ja no tornar all no. Nada, no nada. Se li va aplicar l'eutanàsia a l'Hospital Clínic de València al desembre de 2021. li van diagnosticar atrofia multisistèmica i no volia ser una càrrega per a la seva família. L'associació Dret a Morir Dignament fa un balanç positiu d'estos 12 mesos. Quan una persona es veu en una circumstància personal de malaltia greu o d'enfermetat degenerativa, el poder decidir com i quan morir-se és fonamental en compte d'estar patint. Però diuen que cal més informació i una formació específica per als professionals de la salut. Això és una llei i no ha tingut difusió. Vicenta és metgessa jubilada i durant en la seva carrera professional alguns pacients li han demanat una ajuda que no els ha pogut proporcionar. Per a mi, esta llei era necessària i havia gent i hi ha gent que la que la demana aquesta ajuda a morir perquè patís molt. A la comunitat valenciana s'han presentat ja 25 sol·licituds d'eutanàsia, 14 ja han estat efectives. Per a molts d'aquestos casos, el dret a una mort digna és un complement a les cures pal·liatives. Per molts pal·liatius que apliquem, per molta ajuda social, hi ha patiments que no són només el dolor, i encara hi ha dolors que no podem en ells, si no és una sedació. Desde la aprobación de la ley de la eutanasia, las personas machos de edad una malaltía incurable y dolorosa pueden decidir quién día dejar una vida que, diuen, ya no es la seua.